Загинули внаслідок атаки дронів. У Хмельницькому попрощалися із героями-рятувальниками. В університеті третього віку з'явився новий факультет. Що викладають і чому бажаючих більше, ніж парт в аудиторії. Священик з Хмельниччини будує храм Небесної сотні. Хмельницький прощається з рятувальниками Владиславом Двориком та Сергієм Севруком, які загинули 27 лютого у Хмельницькому внаслідок атаки ворожих дронів. Сергію назавжди 31, Владиславу назавжди 21. Невимовна біль втрати для усієї пожежно-рятувальної родини як Хмельниччина, так і в Україні. Із його слів, Владислав загинув на місці ліквідації пожежі. Сергій помер у шпиталі. Дякую, він так хотів цієї роботи, він так хотів. Фатальну ніч чергувала, з ними заступила на чергування. Я диспетчер першої, я їх туди відправила. Я, я просто не розумію.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 Зробив освічився своїй дівчині Діані, У них мало бути весілля десь через, не знаю, може, через місяць. Сергій мав дружину, мав двох дітей. У нього була сім'я. Нагадаю, пожежу, що виникла внаслідок нічної атаки ворожих дронів 27 лютого, де сенсники ліквідовували кілька годин. Поховають Владислава Дворика та Сергія Севрука на кладовищах їхніх рідних Дережнянської та Берездівської громад. Світлана Поробок, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький. В університеті третього віку, що діє на базі Хмельницького терцентру соцобслуговування, лекція з історії країн Східної і Центральної Європи. Викладач Олександр Буднецький розповідає про слов'ян. У 7-8 столітті тут з'являється перші слов'яни. Вони на них нам розповідають перші легенди. Олександр Буднецький за професією історик мистецтв навчався в Люблінському католицькому університеті. Історія країн Східної та Центральної Європи друга дисципліна, яку він викладає в університеті третього віку, розповіла кураторка закладу Марина Куриляк. Викладач у нас викладає дисципліну польської мови і на уроках він торкався тем історії і почали слухачі цікавитися ще більше і більше цим. І тому запропонували утворити такий напрямок. Ну, відповідно за нашими критеріями, потрібно створити групу. Група набралась досить швидко, близько 17 осіб, а вже на наступне заняття прийшло десь 20 осіб. Слухачам курсу, каже Олександр Буднецький, показує історію України через призму європейської. На перших заняттях розповідав їм про минуле Хмельниччини. В контексті 15-18 століття Поділля, воно відігравала роль прикордоння, так? І називали по-різному, називали барбаканом Європи. Барбакан це фортифікаційна будівля. Так? Крім того, називали антимораля христианорум, тобто підморок християнства. Так, тобто тут два світи зустрічались – це світ Сходу і світ Заходу. Одна зі слухачок університету третього віку, Ждана Тимофеєва, розповіла, історію країн Східної та Центральної Європи цікавиться давно, та раніше не мала можливості її вивчати. На заняттях, каже, не лише розширює свої знання, а й досліджує родовід. У мене є підозра, що у мене предки були, певно, поляки, бо у мене і прізвище у них – Мазури, і я, ну, мені здається, що вони з Мазовії можуть Переселені були, я ще не вияснила цей момент, але дійсно, і вони костюм відвідували, і молилися по-польськи, і мене трошки з дитинства десь там привчали до цього, і мені це дуже було цікаво, вже з дитинства. Ще одна слухачка курсу Надія Задніпряна з Херсона каже, на лекціях з історії країн Східної та Центральної Європи відкрила для себе багато нового. Матеріал із занять закріплює вдома. Я з задоволенням ходжу на заняття. Конспект пишу мало, але е, записую на диктофон. На диктофон це як нема свята чи тривоги, чи що. Я завжди маю змогу переслухати заняття, бо пан Олександр дуже гарно. Дає це. Загалом, за словами кураторки університету третього віку Марини Кориляк, у закладі є 25 дисциплін. Безкоштовно опанувати їх можуть хмельничани і внутрішньопереміщені особи з пенсійним посвідченням. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Цей храм буде іменуватися Храм святих новомучеників України. А божественна назва, тобто Народна, людська, храм Небесної Сотні, новомученики, які боролися за свою державу, за незалежність, за свою країну. Вони можуть бути навіть не зачислені до ліку святих, а чому не святі наші воїни, які захищають нашу батьківщину. Кожен воїн, який віддав своє життя за нашу батьківщину і герої Майдану, вони є святі». З 2017 року учасник революції гідності, священник Православної Церкви України, отець Микола Фатич, будує Волочаїську храм на честь Небесної Сотні. Отець Микола згадує дні найбільших протистоянь під час революції гідності. Я особисто десь, знаєте, стояв між Беркутом і нашими мітингувальниками і старався робити мир, щоб не було ніякої бойні, щоб ніхто не гинув, щоб ніхто нікого не калічив. Але на жаль, так було, знаєте, коли поїду додому, десь там привести себе в порядок на сутку, от і бачу біда і їду на Київ. Коли ми захищаємо свою батьківщину, ми ж ніхто не думаємо за смерть, що ти можеш загинути. Тобто в тебе є поклик душі, в тебе є висота цілі. На роковини вшанування Небесної Сотні під час відкриття одного з перших пам'ятників в області в Волочиську у 2015 році отець Микола дає обіцянку збудувати в місті храм на честь полеглих на Майдані. Цей храм, коли буде збудований, в цьому храмі буде служитися служба Божа кожен день. Тобто за наших героїв, які полягли, за захищаючи свою батьківщину Україну. В той рік ми нічого не робили, тому що почалась війна. Цей рік все ми хочемо вже з весни зовнішні роботи закінчити. Цей храм насправді він і дуже гарний, дуже красивий. Особливо його архітектура, як людям дуже подобається. Священник говорить, вірить та сподівається, що будівництво храму прискорить перемогу України у війні з Росією. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.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 місній, Київня, Одеса і тому вважається рідкістю навіть для звіді колекціонерів. Це не лише як предмет колекціонування, хоча деякі листівки от наші проскурські, ну, коштують декілька тисяч гривень, як мінімум. Для істориків передсім це цікаво тим, що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 Дуже я, якисные листевки, можно увеличить и дуже прочитать, кто был хозяином того, того или иного, иного магазина и так далее. Там можно дуже проследить историю нашего места по э, развитию нашего места, когда э, лих, лихтари появились, телеграф появился, когда телефони.